السلام علیکم دوستو دوستو آج میں دو موضوعات پہ گفتگو کروں گا دونوں ہی بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور جس میں سب سے پہلے تو بجلی کے تاریخی بریک ڈاؤن کے حوالے سے اور دوسری جو بات ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے تو جتنے میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں تو وہ سچی بات یہ جی ہے کہ اس سچائی پر سے تک وہ نہیں پہنچ رہے اور اس حقیقت کو اور اس وجہ کو بھی دریافت نہیں کر پا رہے اور اس انرجی کرائسس کی وجہ سے یقینی بدترین حالات پیدا ہو چکے ہیں پاکستان میں کل ملک میں بجلی کے تاریخی بریک ڈاؤن کو اب تک چوبیس گھنٹے سے بھی زیادہ کا گزر چکا ہے اور اس وقت تقریباً دوپہر کے دو بجے ہیں اور لیکن پاکستان میں ابھی تک آپریشن جاری ہے بجلی کی بحالی کے حوالے سے لیکن پورا پاکستان میں ابھی بجلی بحال نہیں ہو سکی بجلی بریک ڈاؤن کے سبب ملک کے پچاس فیصد سے زیادہ کل پٹرول پمپس اور ڈیزل ختم ہو گیا تھا ان میں پٹرول پمپس پر صارفین کی قطاریں لگ گئیں اور دوسری جانب بجلی کی بنجش سے ملک بھر میں صنعتوں کا کام ٹھپ کیا ہو گیا اس کا پیا روک گیا اور مختلف ہسپتالوں میں جو کل آپریشن ہونے تھے وہ ملتوی ہو گئے اور اسی طرح کراچی میں پانی اور لاہور میں بھی پانی نہیں تھا برحال اور اس پر وزیر مملکت برائے پٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں کہ بجلی کا بریک ڈاؤن انفراسٹرکچر کی کمزوری کا نتیجہ ہے وہ انہوں نے ظاہر یہ بات کی اور ہم انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بجلی کے پیداوار میں تو اضافہ کر لیا مگر بجلی کی ٹرانسمیشن سسٹم کو مضبوط نہ بنا سکے اور دوسری طرف وزیر توانائیں جو خورم دستگیر صاحب کا کہنا ہے کہ جوہری پلانٹ کو دوبارہ شروع ہونے میں چوبیس سے اٹتالیس گھنٹے لگ سکتے ہیں جبکہ کوئلے کے پلانٹ کو اڑتالیس گھنٹے کا پلانٹ کا چلانے کا وقت درکار ہے اور, اور یہ بھی کہا کہ خدشہ جس طرح وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس سسٹم کو ہیکنگ کے ذریعے جو ہے وہ مداخلت ہو سکتی تو اس پہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں <تصفح> البتہ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بیرونی مداخلت کے امکانات کم ہیں وزیر شہباز شریف صاحب نے بھی پھر تین رکنی کمیٹی بنا دی ہے جس کی سربراہی مصدق ملک کر رہے ہیں اور اب آتے ہیں کہ سچائی سے منہ چھپالا حقیقت میں تو خود و سے کم تو عمل نہیں ہوتا کل کے بجلی کے تاریخی بریک ڈاؤن پر اس بنیادی وجہ کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا کس چیز کی پردہ جاری ہے کیا عوام اس نتیجے تک نہ پہنچ سکی جو اس بریک ڈاؤن کی وجہ بنی کیونکہ حکومتی حلقوں سے وابستہ جو لوگ اینکرس ہیں یا صحافی ہیں وہ کچھ اور تعویلات دے رہے ہیں اور جو مخالفین ہی ہیں کچھ اور تعویلات دے رہے ہیں لیکن یہ بریک ڈاؤن کسی اچانک ہونے والے حادثے کیا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کو اس بریک ڈاؤن تک پہنچنے کا میں کچھ وقت لگا تھا اور جس کا علم بہت پہلے سے ہمارے حکمرانوں کو خوبی تھا اس لیے کہ پاکستان میں ڈالرز نہیں تھے اور ڈالرز نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہ تو فرنس آئل کو امپورٹ کر سکے ہیں حتیٰ کہ پاکستان سٹیٹ آئل کے لوگ متدبال اس خطرے کی نشاندہی کرتے رہے کہ ڈالرز نہ ہونے کی وجہ سے ایل سی نہیں کھل رہی اور شپ سے جو جہاز ہیں وہ تیل سے لدے ہوئے ہیں وہ راستے میں ہی رک گئے ہیں پی ایس او کا سفر ڈیٹ جو ہے وہ چھ سو تیرہ ارب تک جا پہنچا ہے اور ملک میں ایل سی بھی نہیں کھل رہی ہے اور وہ بارہا حکومت کو متنوع کر رہے تھے کہ کسی وقت بھی بجلی کا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے اور بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے پھر ایسا ہی ہوا کہ کل صبح ساڑھے سات بجے پاور پلانٹس بند ہو گئے اور بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا اصل میں ہمارا ہائیڈرل سسٹم جو ہے پاکستان کے نارتھ زون میں ہے اور جو سنبھل ہوتی ہے وہ ساؤتھ زون میں ہوتی ہے اور ہائیڈرل کا سلسلہ اس لیے رکا گیا کہ بھل صفائی ہو رہی تھی اور ساؤتھ میں جب بجلی کی پیداوار چھ ہزار میگا واٹ سے نیچے چلی گئی تو نیشنل گرڈ تکنیکی بنیادوں پر ٹرپ کر گیا اور یہی وجہ ہے کہ نیشنل گریڈ کے سکڑنے کی وجہ سے بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا اور ملک میں بجلی نہ رہی پھر اس دوران جب لوگوں نے ہہاکار کی تو ایمرجنسی میں پھر انہوں نے ٹرانسمیشن سسٹم کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی تاکہ ہر بار وہ ٹرپ کر گیا کیونکہ وہ چھ ہزار میگا واٹ سے کم تھی بجلی اس پر ہائٹل پاور کے لیے منگلہ ڈیم میں پانی کا اخراج پھر بڑھایا گیا اور جس سے اب وہ ہمیں شونید ہے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ بھل صفائی کے کام کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور پاکستان کی اس سلسلے میں خطیر رقم ضائع ہو گئی ہے اب ضرورت سمر کی بھی ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس نقصان کا مداوع کون کرے گا اور پاکستان میں جو چوبیس گھنٹوں میں جو کچھ بیت گیا جس میں پاکستان کو خربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور اگرچہ تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حالات جس تیزی سے جس لہج پہ پہنچ رہے ہیں یہ معاملات ایسے رکیں گے بھی نہیں جس طرح ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پہلا جھٹکا بہت شدید جھٹکا نہیں تھا پاکستان کی عوام کے لیے یہ جی جھٹکے ہمیں کچھ نہ کچھ کم بیش بڑے وولٹیج اور چھوٹے وولٹیج کے ساتھ ہمیں ملتے رہیں گے اور عوام کو جو جھٹکے سہنے پڑیں گے کیونکہ پاکستان میں اب جو معاملات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں ہمیں تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان اس گرداب سے نکل پڑے اب آتے ہیں دوسری میں موضوع کی طرف کہ پاکستان میں کو انڈیا کے ساتھ دوستی میں کون سی چیز مانے ہیں پاکستان میں اگرچہ کی مہنگائی جو ان کا انفلیشن ریٹ ہے وہ بتیس فیصد سے زیادہ ہو چکی ابھی میں پچھلے بلاک جو میں نے کہا تھا جو اسٹک سامنے آئے تھے سے دس دن پہلے میں نے کہا تھا کہ تیس فیصد انفلیشن ریٹ ہے لیکن آج کی رپورٹ ہے کہ بتیس فیصد سے زیادہ انفلیشن ہو چکی ہے اور انڈیا میں ساڑھے پانچ فیصد ہے چکن ساڑھے پانچ سو سے چھ سو روپئے کلو ہے گندم ایک سو ساٹھ چکیوں پر ایک سو ساٹھ روپئے کلو ہے پیاز تین سو سے اب اوپر کلو تجاوز کر چکا ہے اور گندم کی پیداوار اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں کم بھی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو گندم کی اوست پیداوار ہے وہ تین ٹن میکسیمم فی ایکڑ ہے لیکن انڈیا میں ساڑھے چار ٹن سے تجاوز کر چکی ہے حالانکہ ماحول اور زمین ہماری ایک جیسی ہے اس لیے ہمیں روس سے گندم امپورٹ کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے ایک تو مہنگی گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اور حالانکہ یہی گندم ہم اپنے ایمرجنسی میں اپنے ہمسایہ ملک سے مدد حاصل کر سکتے تھے لیکن پاکستان نے انڈیا کو چونکہ موسٹ فرینڈلی نیشن کا اسٹیٹس کی لسٹ سے نکال دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اب ان سے تجارت نہیں کر رہے ساؤتھ ایشیا فور کا کانفرنس جو کھٹمنڈو میں ہوئی تھی پچھلے دنوں جس میں پاکستان کو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر وہ انڈیا سے زریج ناس امپورٹ کریں تو انہیں نسبتاً سستی اشیا ایشیائی خود مل سکتی ہیں اس سلسلے میں ایک بھارتی محقق خاتون ہے نشتہ نے اپنی تحقیقی مقالہ بھی پیش کیا اس کو تقسیم بھی کیا تمام ممبرس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا پاکستان کی تجارت بہت کم ہے لیکن انڈیا کے اجناس دبئی کے ذریعے پاکستان میں امپورٹ کی جا رہی ہے اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ فضول سا غرور تکبر انا کو چھوڑ کر براہ راست انڈیا سے تجارت کرے آ, تاکہ ایک تو مڈل مین اور مڈل کنٹری کا جو حیثیت تو وہ ختم ہو جائے اور پاکستان کو بڑی آسانی سے اور سستی اشیا وہ فرائم ہو سکے اور عوام کی فلاح کے لیے انڈیا سے نسباً سستی اجناس ذراعت ان کو مل سکتی ہے اور اس سے پاکستان سے پاکستان میں کسی حد تک معاشی استحکام بھی پھر آ سکتا ہے پاکستان میں اپنے دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں شپنگ لائنس نے بھی کام کرنا بند کر دیا ہے کرنا شروع کر دیا دفاتر ان کے بند کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس تو ڈالر سرے سے ہی نہیں ہے جس طرح پاکستان میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو جائے گا جس کے تباہ کو نتائج منتج ہوں گے ہم اب سے بھی سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے اس اسکری قیادت نے جنہوں نے گزشتہ پچھتر چھتر سالوں سے کشمیر اور کشمیریوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے قوم کو آمادہ جہاد کیے رکھا اب ان سے حساب کون لے گا انہوں نے اس پراکسی میں کتنا کمایا اب وہ بھی کوئی پوشیدہ نہیں ڈیفنس پر بے پناہ اخراجات ہونے کی وجہ سے پاکستان کی معاشی سلامتی تباہ ہو چکی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا خطیر رقم ہم دفاع کے خرچ کر رہے ہیں اور ہم نے کوئی دلی فتح نہیں کی اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی ممکنہ تک کوئی ایسا امکان نظر آتے ہیں اور پاکستان میں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی امور میں مذاکرت کی وجہ سے سیاسی عظمِ استحکام پیدا ہوا اور اسی سیاسی استحکام عدمِ استحکام کی وجہ سے معاشی عظمِ استحکام بھی پیدا ہوا پاکستان کے معاشی حالات تباہ کن رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھیں کہ یہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان بتتریج تباہی کے دہانے پہ, پہ پہنچ رہا تھا لیکن کمال غیرتی کمال بے حمیتی کمال بے شرمی دیکھیے کہ پاکستان نے گزشتہ 6 ماہ میں ڈیڑھ بلین ڈالرس کی مہنگی گاڑیاں امپورٹ کی ہیں لیکن پاکستان کی کرزوں کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لیے جا رہا ہے اور اس پر مالی بوجھ بھی بڑھ رہا ہے یہاں تک کہ دنیا میں کوئی بھی مالیاتی ادارہ اب پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کا روپیہ ہر روز ڈی ویلیو ہو رہا ہے ڈالرز ہماری مارکیٹوں سے نا پید ہو چکے ہیں بینکس نے تقریباً آلموسٹ آپ کو نہ کر دی ہے پاکستان کی کوئی سیاسی لیڈرشپ انڈیا کے ساتھ دوستی کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ عوام میں نفسیاتی حوالوں سے اس قدر ہندوستان کی دشمنی کو ان کے اذہان میں راسک کر دیا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو یہ معلوم ہے کہ انڈیا سے دوستی با... کی بات کرنے سے وہ پاکستان میں نہ صرف غیر مقبول ہو جائیں گے بلکہ انتخابات میں ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی آپ پاکستان کی ملٹری کہہ لیں یا اسے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں وہ کسی بھی طرح اس طرح کی باتیں کرنے نہیں دے گا کیونکہ پاکستان میں جس پودے کی آبیاری کر کے اسے تناور نفرتوں کی بنیاد پر تناور درخت بنا گیا ہے اس میں ہندوستانی دوستی سے وہ ختم ہو جائے گا اور آرمی کا نہیں رہے گا پاکستان تباہ ہو جائے لیکن انڈیا کے ساتھ خوشگوار اور تعلقات قائم نہیں ہم کریں گے لیکن آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں عوام کے غصے میں بڑھوتر آ رہی ہے جس کا اظہار اب وہ سڑکوں پر کھل کر کر رہے ہیں جس طرح آپ دیکھیے اس ویڈیو میں سالوں سے <سؤال> اسلام کے نام پر بنا ہوا اس ملک کے اندر نہ تو اسلام ہے نہ جمہوریت ہے نہ کوئی قانون ہے یہ پاکستانی حکمران اتنے نایب ہیں جنہوں نے اپنا کوئی قانون تک نہیں بنایا تو قانون تو انگریزوں بہت ناراجات کے نقشے تمام انتظامی امور انہوں نے اے ون کر کے بنایا تھا لاوا پھوک چکا ہے جی ہاں وقت کا دھارا بڑھتا جا رہا ہے سسکتا نہیں رشتہ ہوا آگے چلتا ہوا اور ان زخموں سے رشتے ہوئے زخموں سے بہت کچھ ایسا کچھ ہے جس میں ہمیں اب پہچاننے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کاشمیر میں کے لوگوں کو آٹا اس قدر مہنگا کیوں نہیں کیوں مل رہا ہے وہ آٹا وہاں سے ناپید کیوں ہو چکا یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں برف باری کی وجہ سے ترسیل کے نہیں یہ شوق بھی ہم نے اپنے اپنے ان جذبوں کے ساتھ پالا تھا تو اس شوق کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کے اور بغل اور بلتستان کے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو ہم اپنے آٹا کی اور شاہی خوردونش ان کو پہنچائیں اور ان کا سبسڈی کا خاتمہ نہ کریں کیونکہ جو آٹا ہم وہاں ان کو بیس کلو کا تھیلا پینتیس سو میں بھی, بھی نہیں مل رہا وہ برپال تین ساڑھے تین سو روپئے میں تیس کلو کا آٹا مل رہا ہے تو ان کا پھر مطالبہ بھی اس حوالے سے جائز ہے کیونکہ پیٹ کے سے آگے حب الوطنی نہیں ہوا کرتی لوگوں کی محبتوں اور ہر چیز اپنی جگہ پر ملک کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن جب ان کے بچے وہ بھوکتے بوگھے مرتے دیکھتے ہیں تو ان کی محبت بھی ہوا ہو جاتی ہے اور پھر یہ حقیقت کی دنیا میں آنے سے ہی ہم اپنے مسائل حل کر سکیں گے یہ سمجھیے کہ پاکستان آج جس نہج پہ, پہ پہنچ چکا ہے تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم پروکسس کا راستہ بند کر دیں فوج کو ایک کردار کو محدود کیا جائے اور انڈیا سے دوستی کا تعلق بھی قائم کیا جائے اور اس میں کسی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی آپ کے جذبات سے لوگ کے بھوکے پیٹ پیٹوں میں روٹی چلی جائے گی وہ بھوکے ہی رہیں گے اور پاکستان جس کردار میں کا شکار ہو چکا ہے آپ اس بات کو نظر انداز نہ کیجیے کہ پاکستان اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ پاکستان کا آگے نفرت میں بڑھنے والا ایک قدم پاکستان کو تباہ کر سکتا ہے اس کو جغرافیائی تقسیم میں کر سک خاک بابظہل اور لیکن ہوش کے ناخو لینے چاہیے اور نا آقبت اندیش فیصلے جو ہم نے ماضی میں کیے اسے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہمیں اب یہ دوبارہ لوٹ کے جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور میرا خیال ہے ہم نے بہت کچھ کھو دیا ضرورت صبر کی ہے کہ اب ہندوستان کے ساتھ ایک بیک ڈور یا کسی کے ذریعے آپ ہندوستان سے صلح کا راستہ اپنائیں اور لوگوں کو جی بھی جینے دیں اور خود بھی جیئیں عوام کی فلاح کے لیے کام کریں عوام پہلے ہی آپ کے ہاتھوں زچ ہو چکی ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کار ناظرین اپنے اعلیٰ سے ضرور نوازیے گا